Er alveg náma þegar þetta er gott fræna alþrýla skemmtilegt nám af þetta er samblanda af verklegu og bóklegu námi þar sem að nemendur fá að kynnast allskönnar nýju far út fyrir fyrir þægindarrammann og í rauninn í tímum að skemta sér sér saman. Við nútla bara byrjum við að fara í grunninn í bara líffærafræði og hvernig líkaman okkar virkar, fáum að kynnast hinn ímsu íþróttum. Síðan ferum við aðeins dýpra í þjálfunarfræði, lífveldsfræði og svona almenna þjálfun, heilsutjálfun. rosa miki hópa vinna sem er þekki slíka á, á vinnimakkaðan og hún átti að geta unnið með rauninni hverjum sem er og það er sem að mér finnst að hrkja, þau að því að undirbóðu fyrir framtíð með hópaverkefnum, þau með verklegt til að leifar að kynnast því en þau eru svona að hugsa svona heldarmyndina. Þryggjavugna áfangarnir finnst mér ræðlegriðarlega skemmtari þeir eru yfirleitt að einhverjum öðru toga þetta er það sem ég fer í núna. Ra ég veit ekki enn þó alveg hvað ég farn út í. Leikskóla íþróttakennslu hálgærra. Það er alltaf próva knítið þú snámi. Íþrótafræðingar geta starfað með eldruðum að hreyvingu, þyr geta farið og lært að vera íþróttakennarar, þyr geta verið fjálfun bæði afræfsfjálfun og þjálfun barndarunglinga, þyr geta starfað inn í íþróttafélögum sem íþróttafulltrúar framkvæmdastjórar íþróttafélaga og svo fari frekar í frekari nám sem að á einhver um um íþróttir, heilsu, Mér langar að auðvelda svona aðgengi fólk sem er, þú með föllun eða hefirlandi slysi að íþróttnum reyna að opna augu fyrir því eða það hefur gert uh, bara svolítið gott fyrir mig. Ég er afreiksturí á Fimmleikarsabantinu núna og áfanginn afreikstjálfun undirbúmi á Sálfsögur mjög vel fyrir þennan starfsleiffang. Þetta hjálpa mér að móta sefnuna og að móta starfi fyrir landsliðin okkar á Íslandi í Fimmleikum. Ég er náttúrulega mikið hérna nýr í HR, svo erum við líka mikið í verklum tími og það mikið í valsimilinu, við erum í laugatursvöldu fleira. Og þetta er íþjótt á heimsmælifærum? Það sem ég myndi segja að einkennu okkur hér er svona þessi persónuðanálgum, það er rosalega gaman að segja muninn á nefnundum þegar við koma inn og svo á öðru þriðja og vonandi áframið mestarnámi. Hvernig þau eflast ára ár frá ári og takast á því og flottari verkefni. Alveg sama hvort þú að kenna eða þjálfu einhverstaðar eða, eða reka fyrirtæki eða hvað er. Það er svona einhvern veginn skólinn og námið búið til svolítið bara sjálfstvist í fólki. að geti það sem það tekur sér fyrir hendur. Það er svo skemmtilegt að vera bara á þessum svæðu og inn í þessum skóla og með fólki sem að tengist íþjórnum er bara auðrisi. Það er annað og það bara, já, það er gekk